بندہ کوئی نیک عمل نہیں کوئی بھی نماز نہیں کچھ بھی نہیں لیکن رب تعالیٰ کی کرم نوازی کہ وہ بندہ قیامت کا روز یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کا روز اور وہ بندہ حساب و کتاب ہوا لکھ دیا گیا کہ اس کو جہنم میں ڈال کے فرشتے اٹھائیں گے اور اس کو جہنم کی طرف لے نکلیں گے اب وہ بندہ رو رہا ہے معافیاں مانگ رہا ہے لیکن فرشتے تو آدر آرڈر کے محتاج ہیں رب تعلیٰ جو حکم فرما دیتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں. اب وہ گنہگار گار ہے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اس کو اچانک سے جو ہے نا وہ فرشتے رک جائیں گے اور اس بندے کا جو ہے نا رخ بدل کے جنت کی طرف لے نکلیں گے پہلے جہنم جا رہا تھا اب جنت کی طرف جا رہا ہے وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا بڑا حیران ہوگا اور پوچھے گا فرشتوں سے کہ چنگا عمل تو کتا کوئی نہیں حساب و کتاب جس ٹائم ہوا اس وقت تو جہنم مقدر لکھ دی گئی جہاں مجھے لے جا رہے تھے پھر اچانک سے یہ رخ بدل دیا اور جنت کی طرف لے جا رہے ہو میری تو کوئی سنی نہیں آپ نے تو یہ اچانک سے کیا ہوا پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم تو آڈر کے محتاج ہیں. رب تعالی نے فرمایا جہنم لے جاؤ جہنم لے جا رہے تھے رب تعالیٰ نے فرمایا جنت لے جا ہم جنت لے جا رہے ہیں بھائی ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے پھر وہ بندہ وہ گنہگار بندہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں درد بھرے لہجے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ جہنم مقدر کر دی گئی تھی جہنم بھیجا جا رہا تھا پھر اچانک سے آرڈر بدل گیا اور جنت کی طرف یہ کیا معجرا ہے تو پھر رب تعالیٰ فرمایا گیا میرے بندے شاید تجھے یاد نہیں ہے بارہا بتایا گیا تھا تجھے کہ رب تالا اپنے بندے سے ستر ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتے کم از کم ستر مائیں پتہ کتنا ماؤں جتنا پیار کرتا ہوگا انہوں نے کبھی اس جملے پہ غور کیا کہ کم از کم ستر مائیں مطلب کم کم سے کم درجہ جو ہے بالکل لو لیول کا درجہ جو ہے وہ ستر مائیں ہیں زیادہ پتہ نہیں کتنا ماں جتنا پیار کرتا ہوگا بار تعالیٰ اپنے بندوں سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اور جس بندے نے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق رب تعلیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اس کے تو پھر وارے ہی نہیں آ رہے ہوں گے ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اور رب تعالیٰ کی محبت کا درجہ اپنے بندے کے ساتھ سب سے کم جو ہے وہ ستر مائیں کم از کم پھر رب تعالیٰ فرمائے گا, بندے تو انہیں نہیں سنا تھا کہ میں اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہوں کہ بار تعلیٰ ہاں سنا تھا کہنے رب تالا فرمائے گا ایک دن نا تو سارا دن کام کر کر کے تھک کے رات کو جب تو سویا نا سارا دن تو نے میری نا فرمانی کہ کوئی نماز نہیں پڑھی کچھ بھی نہیں کیا تو جب رات کو سویا نا تھک ہارا تو جب تو نے کروٹ بدلی سوئے ہوئے کروٹ بدلی اور نہ چاہتے ہوئے تیرا کوئی ارادہ نہیں تھا ت نے کوئی نیت نہیں کی تھی تیری کوئی چاہت نہیں تھی مرضی نہیں تھی نہ چاہتے ہوئے کروٹ بدلی اور تیری زبان سے ایک دفعہ نکلا تھا اللہ بس ایک دفعہ میں نے وہ تیرا نام لینا اتنا پسند کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا جا جنت چلا جا تو یار اگر رب تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے اپنا نام سنے جو بندہ نہ چاہتے ہوئے لے تو رب تعالیٰ اتنا محبت فرمائے تو جو بندہ حضرت جی وضو کر کے مسجد کا کونہ پکڑ کے بیٹھا ہو تصوی پکڑ کے پڑھ رہا ہو پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہو پانچ وقت یہ سدائیں لگا رہا ہو کہ اللہ اکبر عظیم سبحان ربی اللہ پھر اس کا کیا مقام ہوگا پھر اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں میرے بھائیو ہمارا رشتہ رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے دنیا کے ساتھ نہیں